Vas a dir, duesa blanc i comenceis a afegir un tot tu, un quadrat de text, una foto que hago puto a la pantalla, una altra forma una fletxa aquí, bé, ¿vale? tens, a vegades la gent s'angostsa perquè com veia un amic nord-argentí garantista, haig que superar la l'angostia del lienzo en blanco, ¿viste? El lienzo está blanco y el artista en ese momento está sufriendo. Porque tenés que, que crear de la nada. Bueno, pues, hay que superar el trauma que tienen los artistas y comenzar a poner cosas. Llavors, com, com he de començar? Com he dit que abans. Agafar una llibreta amb bolígraf, sense ordinador, amb llapis i paper, podràs fer esborraix, podràs tatxar, relacionar... I d'aquesta manera, quan després vagis al PowerPoint, doncs eh, d'alguna manera tu ja tens la idea clara i ningú està condicionat. Eh? Fixeu-vos que és un plantejament diferent. El PowerPoint et deixa una mica per més endavant. Suggeriments. El que he dit abans, una idea per diapositiva. Poc text. Fixeu-vos-hi, jo heu donat el poc que jo en general. I la mida de ser program com perquè el senyor de l'última fila que estava allant doncs que, que té molt bona vista que ens, ho ha, dit, que ens ho ha mostrat treballs que pugui llegir-ho d'acord per tant una mida de lletra gran com a mínim 30 35 40 50 punts quan més gran és la lletra menys